Pleoianu pune presiune asupra lui Liviu Dragnea, suspiciun de colaborare cu statul paralel. Deputatul PSD, Liviu Pleoianu, are o postare pe Facebook prin care explic ce dacă s-ar dori din partea lui Liviu Dragnea i-a PSD o luptă mai aprins cu statul paralel, multe lucruri ar fi făcute altfel decât sunt făcute acum. Leoianu sugerează ce inclusiv Liviu Dragnea face un joc prin faptul ce se cere la Comisia SRI, unde amenince va face valuri, dar de fiecare dat nu este chemat de ce trec Claudiu Manda. Dacă, anul trecut în martie, ministrul Justiei ar fi demarat procedura de revocare a distinsei de sufrageriste covesii a diezi anexei sale Lazare, Guvernul ar fi putut se de atunci ce cere în cazul unui refuz al lui Iohannis. Dacă, acum s-ar putea întâmpla abia acum, ce cerere ar fi admis respectiva asesizarei ar fi emis o decizie din care se rezulte ce preedintele României nu poate decât să ia acti SNZ cererea de revocare venit de la Ministrul Justiției. atunci am fi avut deja la momentul de fa o situaie foarte clară. Chiar dacă, drept urmarea unei astfel de decizii a curii constituionale, ar fi fost necesar demararea unei noi proceduri de revocare, în acele condiții preedintele nu ar mai fi putut face altceva decât să o încuvineze. Dacă toate aceste lucruri ar fi fost făcute acum un an, existau nenumărate motive de atunci pentru a cere revocarea celor doi, România ar fi avut în momentul de fapt pe altcineva în frunta înainte altcineva în frunta parchetului general. Dacă Dacă am fi avut pe Alcina în fruntea n în fruntea parchetului general, procurorii de la Unitatea de Paraditori de Elitna, Haules, Ploieti, ar fi fost în prezent suspenda s-ar fi deschis deja un dosar serios în ce prive activitatea lor. Dacă. Dacă, în cele două momente cruciale de anul trecut când am propus și am insistat asupra necesității organizării unui mare miting împotriva noii security, conducerea PSD nu ar fi dat înapoi de două ori, dar au scris și distinsa diezi sufrageristii distinsa sa diezi anex de la parchetul general nu se mai aflau în funchii, iar insul din deal se mai îmbrăca în gea croie doar când pleca în nenumratele sale vacane. Dacă, atunci când mi-am asumat pe persoan fizic protestele de la dnaicotrocen, conducerea PSD ar fi vrut cu adevărat. Foarte ori ar fi fost ca, plecând de la ceea ce pornisem deja, se organize mecaliera în strada membrilor partidului, peste 700.000. de mii. Da PSD, la nivel de conducere. Vrea cu adevărat eliminarea posibilitii de a mai aprea pe viitor alt al alt Maior, alt Opri, alt paho, nu, atunci va vota în regim de urgen cele patru proiecte legislative pe care le-am redactat, care prevde un lucru extrem de simplu cât se poate de eficient, limitarea la patru ani a mandatelor efilor de servicii, CDI, SIE, STS, SPP, directori. Prima adjunții adjunții. Dacă. Dacă se dorete cu adevărat, se va solicita oficial de secretizarea tuturor protocoalelor la care face referire raportul Cstat pe anul 2005. Semnate între parchetul general IDNA, pe de o parte ISRI. BNR, Direcția Generală de Informație a Aprerii, Direcția de Informații Sublinierei Protecție Internă a Ministerului administrației Sublinierei Internelor, Inspectoratul General al poliției Române, Oficiul Național pentru Prevenirea Sublinierei Combaterea Sepelerii Banilor, Autoritatea Națională de Control, Garda Financiară. Comisia Națională de Valori Mobiliare, pe de alt parte. Dacă, Dacă se dorete cu adevărat ca președintele PSD, domnul Liviu Dragnea... Se spun tot ce tie în fa a Comisiei Parlamentare de Control asupra activitii SRI, Atunci președintele acestei comisii, domnul Claudiu Manda, va supune această propunere la vot chiar se pe mâna viitoare ea va fi aprobat. Dacă se dorete cu adevărat ca, din respect pentru români, acetia se afle tot ce au de spus oamenii politici care merg la comisie, atunci tot ce se spune acolo va fi făcut public. Dacă. Dacă se dorete cu adevărat. Atunci se va vorbi zilnic și se vor organiza în Parlamentul European conferinie, expoziții, orice alte evenimente care se atrag atenția asupra abuzurilor noi securitiv. De asemenea, dacă se dorete acest lucru, se va relua zilnic în Parlamentul European tema listelor negre de la Comisia Europeană, din anul 2012. Da. Dacă vrem cu adevărat, în anul centenarului, să iasă la suprafa tot ce s-a întâmplat în arasta de când noua securitate a luat România o static, sub directa supraveghere a unor entități externe, atunci nu vom mai face comisii pe Buchi, ci una singură care va ancheta tot ce e de anchetat. Dacă, arată Liviu Pleoianu pe pagina personală de Facebook.